سيف نهايتي شايف دموع في عيوني أنا حكايتي أنا اللي صحابي نسيوني راحت لحيلتي مش عارفه سبت ديوني وراحت حبيبتي وقرب مالي خانوني مسكينة أنا الزمن غيركم رخي عليكم التاني مش أقدركم العيب ماليكوا وتعيبو برضه في غيركم الناس فيكم في غير بس احلى خلى لوحدي ما صايمه على بعد احلى من خير معدش بيدمه